اليوم الذي فتح فيه أكبر مدائن العراق إنه اليوم المنتظر الذي أراده خالد بن الوليد إنه يوم فتح الحيرة فكيف كانت تلك المعركة؟ وماذا فعل خالد بن الوليد مع النصارى العرب في هذه المعركة؟ تابعونا ولكن قبل البداية نذكركم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أعجبكم هذا المقطع في قناتكم حكاية تاريخ لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وترك تعليقا يحفزنا على تقديم المزيد إن شاء الله السلام عليكم تعتبر مدينه الحيره من اكبر الاحلام التي حلم بها خالد بن الوليد رضي الله عنه لفتحها لانها كانت على موقع متميز من نهر الفرات وكانت تمر بها القوافل التجاريه بين الشام والعراق اضافه ان هذه المدينه مدينه عريقه فقد كان بها الكثير من القصور والمباني الفاخرة التي تدل على حسن العمارة والإنشاء وكان معظم سكان هذه المدينة من نصارى العرب وكانت المدينة رادخة تحت حكم الفرس، فقرر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يفتح هذه المدينة وقد جمع جيشا كبيرا كانت إعداده ثمانية عشر ألف مقاتل وجعل على رأسهم خالد بن الوليد الحالم لهذا الفتح وصل الجيش الإسلامي إلى مدينة الحيرة ووجد المسلمون في هذه المدينة أربعة حصون وكانت تحت قيادة نصارى العرب وكان في كل حصن من هذه الحصون أميرا نصرانياً ووصلت قوة هذه الحصون يستطيع المحتمي بها شهور لشدتها وقوتها وكثرة المؤونة بها وعندما وصل ابن الوليد إلى هذه الحصون وجد أن كل من في هذه المدينة محتم بهذه الحصون القوية المنيعة هنا أقام خالد بن الوليد قاعدة عسكرية تبعد عن هذه الحصون بمساحة كبيرة وقد أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه أربعة من أمهر قادات المسلمين حتى يقابل كل قائد منهم حصنا من هذه الحصون فقد أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه درار بن الأزور إلى حصن الأبيض ودرار بن الخطاب إلى حصار حصن العبسيين وقد أرسل درار بن مقرن إلى حصن بني مازن كان أكبر الحصون مناعة وهو قصر بني بقيلة أو بني بقيلة فقد أرسل إليه المسن بن حارس الشيباني وقد أرسل مع كل قائد رسالة إلى أهل الحصون يطلب من أهل هذه الحصون في هذه الرسائل إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال قد أعطاهم مهلة يوما واحد حتى يقرروا ذلك المصير المحتوم ولكن أهل الحصون رفضوا الحلول السلمية وأعلنوا الحرب فقرر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يهاجم هذا الحصون فأمر كل قائدا موكلا بحصن أن يبدأ الهجوم وبدأ قتال المسلمين على الحصون فبدأ المسلمين المعركة بالسهام والنبال ولما كان القتال على حصن بني بقيلة سمع المثنى بن حارس الشيباني صراخ من أهل الحصن يقولون عليكم بالخثاريف ولم يكن هذا السلاح معروفا لدى المسلمين فما كان من المثنى إلا أنه قرر الانسحاب بعيدا عن الحصن فما كان من باقي الجيش الاسلامي عندما راوا هذا من المثنى الا انهم اعتقدوا ان في الامر سرا فقرروا ايضا التراجع الى الوراء وما كانت هذه الخزاريف الا انه سلاحا فتاكا فكان سلاحا هائلا يشبه العرب او المنجنيق يقصف بالاحجار الصقيله الى امطار بعيده وكان انسحاب المسلمين أمراً حسن فكان من الممكن أن تصيب هذه الخذاريف المئات بل الآلاف من الجيش الإسلامي الذي تفاداها إلى بعد كبير وكان فرسان الجيش الإسلامي من أمهر الناس في الرماية فكانوا يقذفون السهام فيقتلوا أشخاصاً داخل هذه الحصون وانزلوا على الفرس سهاما كالمطر ولما اشتدت المعركه وطالت ايقن الرهبان انه لا مناص من القتال وان عليهم الاستسلام فطلبت مجموعه من الرهبان كل امير بداخل حصن ان يكف عن القتال وان يرفع رايه الاستسلام حقنا لدماء المزيد وكان اول من اعلن هذه الرايه عمرو بن عبد المسيح الذي كان اميرا على حصن بني بقيله وارسل الى خالد بن الوليد رساله يخبره فيها برغبته بالتفاوض عن الجزيه ولكن ظل المسلمين على حصار هذه المدينه خوفا من ان تكون خدعه بعد ان استسلم امراء الحصون فقرر خالد بن الوليد أن يجتمع بأمراء الحصون فطلب من كل واحد أن يقابله على حدا ولكن جمعهم في مكان واحد وقال لهم ماذا تريدون لا نريد الحرب فما لنا بحربكم نريد الجزية فقال خالد بن الوليد والله إن الكفر ما زلَ، فكيف تستظلون بأعجمي وتتركون عربي وكان ذلك لأنهم فضلوا حكم الفرس على حكم العرب ولكن سامهم العنت والعناد ولم يسلموا وأقروا بالجزية فأقرها عليهم خالد وحزن لعدم إسلامهم وقدر بينهم الجزية مع إخراج المسنين والأطفال منهم وكان قوام الجزية تسعين ألف درهما في العام وسمي ذلك بصلح الحيرة فأقر خالد بن الوليد بحمايتهم وعدم حربهم وتركهم على ما يعبدون وأنه سيتصدى للجيش الفارسي أو الجيش الروماني إذا حاولوا الاقتراب من المدينة واستطاع عرب النصارى بعد ذلك أن يجمعوا الجزية كانت في فترة من شهر إلى شهر ونصف وكانت هذه الأيام توافق عيدا للفرس يسمى بعيد المهرجان وكان العرب النصارى في ذلك العيد يقدمون إلى الفرس هدايا وأموال فأعطوها لخالد بن الوليد فقبلها خالد وأرسلها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمدينة ولكن لم يرد أبي بكر الصديق أن يحمل أهل الحيرة مالا زائد فرد هذه الهدايا والعطايا إلى خالد وأخبره أن يعيدها إلى أصحابها فما كان من خالد بن الوليد إلا أنه قد أعادها وكان في ذلك الأمر الإنساني إقبالا من أهل الحيرة على هذا الدين الذي لا يأمر إلا بالصلاح وأن تؤدى الأمانة إلى أهلها فخرج الكثير من أهل الحيرة يرددون الشهادة وأنهم قد قبلوا الإسلام وإن قبلوا الإسلام سقطت عنهم الجزية فما كان من خالد بن الوليد إلا أنه كان في سعادة عارمة لأنه مكن لدين الله في هذه المدينة وهذا ما أراده خالد بن الوليد من البداية رحم الله أبا سليمان الفاتح لدين الله بالمعروف والإحسان إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وترك تعليقا يحفزنا شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته